כאן יש לנו אופניים שהיו אופני ערים שמנו מלהם מנוע מאחורה 350 שמנו להם סוללה 48 בקר 350 שמתי להם צג אתם יכולים לראות יש להם תעדית גז הפכנו את האופניים מאופני, מאופניים רגילות לאופני חשמליות שהם נוסעות מאוד חזק. אתם יכולים לראות ו... <coughs> והם עוד לא טיעונות, אני צריך להתאים אותם עכשיו. והם יראות החלשה. אני עכשיו יוצא לעשות איתם סיבוב, לראות איך הן מתנהגות ואז, מי שרוצה, יש לי גם איגלים, יש לי קופרים, יש לי מנועים היברידיים, אני מרכיב חישוקים, יש לי, אני מרכיב עוד מנועים על איגל, על קופר, יש לי צגים, מתקן את הסוללות, משפץ אותן, יש לי כל מיני סוגי בקרים, אתם <ש> יכולים לראות, זה בקר 350, זה בקר 158, זה בקר 3000 כבר אתם רואים? כל מיני שקיצים לכל המידות 054-985-7768, אומנות